любі малята, шановні батьки, вас вітає дитячий садок світлячок. Я знаю, малята, що ви часто любите допомагати своїм мамам на кухні. І от і сьогодні ми з вами спробуємо приготувати смачне печиво. Адже цю справу можна перетворити в цікаву захоплюючу гру. Іноді таке буває, що потрібно зробити тісто, а вагів під руками немає. В таких випадках наші бабусі використовують народні мірки. От і ми з вами сьогодні познайомимося з деякими народними мірками. А якими саме ви дізнаєтесь, прослухавши рецепт печива. Рецепт – це опис продуктів, їх кількості та способу приготування певної страви. Для приготування печива нам знадобиться борошно, цукор, сода, сіль, ванільний цукор, олія і яйця. Приступаємо до приготування тіста. Беремо дві пригоршні борошна. Висипаємо їх у сито. Пригоршня – це дві долоні, з'єднані разом. Просіємо борошно. для того, щоб наше тісто було пухке, м'яке і повітряне. Щоб не було грудочок, і тісто вийшло ніжне і податливе. Додаємо жменю цукру. А ви помітили, малята, що більше – пригоршня чи жменя? Звісно, пригоршня. Продовжуємо додавати сухі інгредієнти. Додаємо пучку соди. сипаємо дрібку солі. Кладемо щіпку ванільного цукору. А ви помітили, малята, що менше? Жменя чи дрібка? Звісно, дрібка. Пучка, дрібка, щіпка – це кількість сипучих продуктів, які містяться в трьох пальчиках. Тепер додаємо пару яєць. Стопку олії. Стопка – це ємність, яка містить в собі 100 мл рідини. Починаємо вимішувати тісто. Гарно змішуємо всі компоненти. Тісто не повинно бути густе, щоб печиво було ніжне, тісто повинно бути м'яке, еластичне. Продовжуємо вимішувати тісто. Для зручності викладаємо його на дощечку. Продовжуємо вимішувати тісто вже на дощечці. Для, по необхідності можна присипати трішки дощечку борошном. Тісто вже в нас таке, як потрібно, яке, сухняне. Коли тісто гарне вимішане, починаємо його розкочувати. Для цього використаємо качалку. Качалка це продавній предмет для розкачування тіста. Гарно натискаємо руками і розкочуємо пласт тіста товщиною приблизно з ваш мізинець і пальчик. Цього достатньо. Тепер нам знадобляться формочки для печива. Вирізаємо наше печиво. Печиво може бути будь-якої форми. Що вам підкаже ваша уява та фантазія? Вирізали. Подивіться, будь ласка, малята. Уважно, а печиво в нас однакової форми чи різної? Давайте порівняємо. На яку геометричну фігуру схоже це печиво? Так, це круг. А це печиво на яку фігуру схоже? Вірно, квадрат. Давайте порівняємо, чим вони відрізняються. Квадрат має 4 кути і 4 сторони. Вони всі однакові. А на яку геометричну фігуру схоже це печиво? Здогадалися? Так, це трикутник. Він має три кути і три сторони. Давайте, малята, з вами пофантазуємо і змінимо форму нашого печива. На квадратну заготовку тіста викладаємо трішки начинки. Тепер загортаємо. Протилежні куточки і защипуємо їх. Нас вийшов конвертик. Беремо кругу заготовку тіста і надрізаємо з протилежних країв. На середину можна покласти вишенько. Куточки можна легенько защепнути і вийде схоже на квіточку-волошку. На широкий край трикутника покладемо начинку і від широкого краю загортаємо до гострого куточка. нас вийшов рогалик. Викладаємо виготовлене печиво на декор, попередньо змастивши яєчним жовтком. Будемо випікати його в духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин. Розігріті духовці. А наші бабусі випікали випічку ось таких печак. А поки наше печиво буде випікатися, давайте з вами малята пригадаємо, які народні мірки ми сьогодні використали. Пригоршні, жмені, пучка, дрібка, щіпка, стопка, пара. Подивіться малята, яке гарна печиво у нас з вами вийшло. Спробуйте з батьками спекти і ви. Фантазуйте, творіть і смакуйте на здоров'я. До зустрічі!